Територією частини розходяться вихованці трьох навчальних закладів. Це учні сьомої, 12 та 46 школи з 4 по 11 класи. Екскурсантів розділили на групи, вони курсують між тематичними локаціями. На одному майданчику з бійцями, екіпірованими та вдягненими відповідно до різних завдань несення служби, показують та розповідають про стрілецьку зброю. Це штатна зброя, якою озброєні військовослужбовці. Це пістолет Макарова, пристрій для відстрілу гумових куль, форт-17, автомат Калашникова АКС-74, ручний кулемет Калашникова РПК-74. Також снайперська гвинтівка, маскувальне спорядження та протитанковий гранатомет. Поряд встановлені спецавтомобілів, в яких могли посидіти охочі. Зокрема, спробувати застосувати спецсигнали. Окремо представлені бойова розвідувальна дозорна машина та бронетранспортер. В бойових машинах на місці водія, стрілка та екіпажу посидів восьмирічний Марк Кобець. «Я залазив туди, там, е, хоть там мало місця, але він може завдати шкоду. Він ще плаває. Шестирічний пес Туборг в супроводі кінолога демонструє відпрацьовану дресуру. Виконували смугу перешкод, було на смугу пройшло два бар'єри, лісниця. І також проводили затримання людини. Цей собака брав участь в параді у Києві до 30-річчя Незалежності України. Після демонстрації вправ охочі мали змогу погладити та сфотографуватися з Туборгом. «Ми пішли до танків чи БТРів, ми туди залазили, дивилися маленький окуляр. Потім ми пішли до собаки, мені більш всього сподобалось, як він долав великий бар'єр а потім ми прийшли назад сюди до автоматів. А ще мені сподобалося сидіти в машині. Якщо ще раз покличу, то прийду неодмінно. «Це, по-перше, військово-патріотичне виховання ще з малого дитинства наших діт дітей. Вони повинні побачити, як військовослужбовці несуть службу, як взагалі в них побут і проникнуться цим, щоб у подальшому той же один 11 клас зміг не вагаючися піти на військову службу, захищати простори нашої країни. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.